Pikkukalle Pikku meni kauppaan ja osti sieltä munia, maksaa ja kurkkua. Kun hän oli maksanut ostokset, hän lähti kotia kohti. Menomatkalla autoilija ajoi Pikkukallen päältä. Autoilija säikähti kovasti ja kysyi, mitä tapahtui. Pikku Kalle vastasi, ei mitään, mutta kurkku katkesi, maksa lensi ulos ja munat meni rikki.